Tervehdys. Tässä on Lakso Laakso, oppia ikä kaikki-hankkeesta. Esittelen teille lyhyesti tämän Microsoftin syventävän lukuohjelman. Se on maksuton työkalu, mikä löytyy monista Microsoftin tuotteista, erityisesti näistä online-sovelluksista. Se löytyy myös Microsoftin yhteistyökumppaneilta, kuten ThingLinkistä. Ja nyt se käyttö on laajenemassa aika laajastikin verkossa moniin, moniin erilaisiin palveluihin. Ja siinä on kauhean kaunis hyvä idea, ja se on se, että että erityistä tukea tarvitsevat, oli heillä sitten heikko lukutaito tai ongelmia ymmärtämisen kanssa tai heikko kielitaito maahanmuuttajataustan vuoksi, niin tämän avulla voidaan edistää sitä ymmärtämistä eri tavoilla. Mutta kokeillaan. Me ollaan nyt täällä Microsoftin sivulla, joka löytyy, kun googletat vaan sen syventävä lukuohjelma. Eli tässä me nähdään tekstiä ja kun meillä on täällä tekstiä, niin me voidaan painaa play-napista ja kuunnella teksti luettuna. Oppimistyökalujen syventävä lukuohjelma tarjoaa lukukokemuksen, joka tehostaa kaiken... Ja me voidaan täältä myös alaosa valikosta valita, että kuinka hitaasti tai nopeasti se luetaan. Sen lisäksi täällä yläosassa on kolme tämmöistä valikkoa, mistä voidaan muokata sitä vielä itselle sopivaan näkymään. Eli tekstiasetukset, täällä on se, mistä me voidaan valita se koko, jos se on näkemisen kanssa, ettei tahdo nähdä hyvin, niin valitaan sopivan kokoinen fontti. Täältä voidaan myös pienentää tai suurentaa välistystä. Täältä voi muuttaa fonttia ja täältä voi myös valita sitä väriä. Usein esimerkiksi lukivaikeuden kanssa voikin auttaa se, että saa sieltä mieluisamman sen taustaväri mitä on helpompi seurata. Sitten tästä keskeltä löytyy kielioppiasetukset. Siellä meidän on mahdollista tavuttaa se teksti. Tai sitten voidaan määritellä siellä vaikka verpit nä näkee punaisella. Ja täältä voi myös valita muitakin. Täällä on nyt... Verpit ja adjektiivit, punainen ja vihreän, muista, että punavihersokeus on kovin yleinen, niin sit voisikin ehkä valita jonkun toisen värin täältä. Eli sieltä voi itse valita, minkälaisia värejä näille eri teemoille valitsee. Tai voi toki tehdä niin, että merkitsee ainoastaan verbit sieltä, Et ehkä, jos kaikki on väreillä, niin en tiedä, onko se sitten helpottava asia enää. Ja sinne saa myös mukaan nuo otsikot, joka muistuttaa sitten, että mistä sanaluokasta on kyse. Ja sitten tuo kolmas välilehti täällä. Tämä mahdollistaa rivin kohdistamisen. Eli siitä voi joko itse lukea tekstiä tai... voi Kaikenikäisten ja kykyisten oppijoiden lukemisen helpoutta ja ymmärtämistä. Ja voi toki valita yhden tai voi valita vaikka kolme riviä tai viisi riviä tai ottaa sen kokonaan pois. Täältä löytyy myös tämä kuvasanasto. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on nämä niin sanotut portmaker kuvat Mä vähän etukäteen katsoin täällä, kauheasti ollut sanoja, okei, mitä se oli sieltä tunnistanu, mutta tota, jokunen sieltä löytyi, nyt en muista missä ne oli, tässä oli niin paljon, paljon tätä tekstiä. Siellä on nyt toi käännös, Katsotaan, oliko se siellä, Eiku, anteeksi, ei ollut valittuna sieltä, no niin, sen takia se on, tota... Siellä on esimerkiksi luettuna. Eli jokunen sana sieltä löytyy ja kaikki nämä kuvat ei sulle välttämättä heti avaa, mitä se kuva tarkoittaa. Mutta jos on tottunut käyttämään kommunikaation apuna näitä Portmaker näitä kuvia niin silloin ne on kyllä voi olla hyvinkin selkeitä. Ja sen lisäksi täällä on tää mahdollisuus kääntää yksittäisiä sanoja. Se meillä oli tässä äsken, eli kun me katsottiin täältä, niin se laittaa sieltä sen yksittäisen sanan sekä englanniksi kun siellä on englantikieli valintana että kuvana, mutta me voidaan myös kääntää koko asiakirja ja täällä on valtava määrä erilaisia kieliä, minkä täältä voi valita. Ja sitten jos me valitaan täältä nyt vaikka Kanadan englanti, Koko asiakirja englanniksi niin me saadaan se tähän pienen hetken päivittää ja nyt me voidaan myöstä kuuntelemaan se learning tools the in depth reader provides a reading experience that enhances the ease and understanding of reading ja tämä on siis mukana nyt todella monissa tuotteissa, eli sitä ei tarvitse sinne erikseen lisätä, että teidän tehtäväksi, jotka tätä katsotte, olette varmaan nimekseen opettajia ja ohjaajia, niin teidän tehtävä on opiskelijalle, että hei, oletko huomannut, että tällainen löytyy. Esimerkiksi Microsoftin Teams-ympäristössä, kun sinne on kirjoitettu viesti, niin täällä on tämä kolme... Pistettä. Sieltä löytyy, että voi peukuttaa viestejä, tykätä niistä. Ja siitä kun klikkaa, niin sieltä löytyy syventävä lukuohjelma. Ja näin Teamsin kirjoitettu teksti on sieltä suoraan sitten kuunneltavissa, käännettävissä mille tahansa kielelle, mikä se tarve milloinkin on. Ja sitten taas Thinglinkistä se löytyy esimerkiksi, otetaan tuosta koko näytön tila, niin... Täältä, kun klikataan vaikka tuosta tekistä, mikä on thingning ja täällä on tekstiä, niin sitten täällä yläosasta löydät tuon syventävän lukuohjelman symbolin, eli se kirjan kuva, ja siinä on se kova ääninen, ja sitten me voidaan lähteä kuuntelemaan taas sitä on on 10-vuotias suomalaisamerikkalainen. Eli tästä on kyse syventävän lukuohjelmassa. Kiitos kun kuuntelit, ja palataan taas.